اهلا بيكم وشكرا لاحتفالكم معنا بعيد ميلاد علاء أنا أهداف سويف أخت ليلى سويف مامة علاء عبد الفتاح وبالتالي فأنا أعرف علاء وبحب علاء من زي النهاردة من أربعين سنة ومتابعة تضاريس حياته من حضانة لغاية النهاردة السجن طبعا النهاردة عيد ميلاد مهم جداً لعلاء لأنه هو بيكمل النهاردة أربعين سنة من عشر سنين لما كمل تلاتين سنة برضو احتفلنا بعيد ميلاده من غيره لأنه كان في السجن كان وقتها مسجون لقضية ماسبيرو اللي هو طلع منها بعد كده براءة لكن من عشر سنين احتفلنا بعيد ميلاده في مدن التحرير النهاردة بنحتفل فواد مقفولة علينا عبر الإنترنت لكن برضو مع مجتمعنا وحبايبنا اللي بنستمد منهم دايما طاقة وأمل، أم كنت محتارة شوية اقرأ لكم ايه من كتابات علاء، كتاباته في العشر 10 سنين اللي فاتت دي متنوعة جدا أم لكن قررت ان انا هقرأ لكم من قطعة اسمها صورة للناشط خارج محبسه علاء كتبها وهو داخل محبسه في سجن تورا في مارس 2017 كان بيقضي عقوبة خمس سنين سجن للتظاهر بدون ترخيص وكان قضى أقل شوية من نص العقوبة وفضله أكتر شوية من نصها لكن كان يكتب والكتابة بتطلع بره بشكل ما والملفت للانتباه هنا هو قد إيه؟ علاء بيظل مشغول بالشأن العام بالرغم من ظروفه هو وبالشأن العام مش فقط المصري لكن أيضاً الأممي أو في الحقيقة الأممي وبيشوف المصري على أنه جزء منه صورة للناشط خارج محبسي قضي الأمر هزمنا وهزم معنا المعنى وكما كنا في كل خطوة نتأثر بالعالم ونؤثر فيه، كانت هزيمتنا عرضا وسببا لحرب أوسع على المعنى وعلى جريمة أن يسعى أفراد لمجال عام عابر للحدود، يسعون فيه لتقارب وتبادل وتواصل بل وتشاحن يسمح بفهم مشترك للواقع وبأحلام متعددة وبعوالم بديلة. أنا في السجن سعيا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذا، ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تحسن بعد. الحرب ضد لم تحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على اطلال او لبن مسكوب، وانما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة. نفسي لم أخرج من عقد الغضب إلا بدروس بسيطة أهمها أن كل محطة من محطات الجدل والصراع في المجتمع فرصة فرصة للفهم وفرصة للتشبيك وفرصة للحلم وفرصة للتخطيط حتى لو بدت لنا الأمور بسيطة ومحسومة وحددنا انحيازاً مبكراً لأحد أطراف الصراع أو انصرافاً مبكراً عن الأمر برمته يظل انتهاز تلك الفرص لتعاطي وانتاج المعنى ضروره بدونها لن نتخطى الهزيمه ابدا تعلمت ان السلطه مجرد عائق التحديات الحقيقيه امميه لذا تتضاعف اهميه انتهاز فرصه الجدل عندما يتعلق الصراع بامور تتخطى الحدود كنا ثم هزمنا وهزم معنا المعنى ولكن لم نفن بعد وما قتل المعنى ربما كانت هزيمتنا حتمية ولكن الفوضى الحالية التي تكتاح العالم سيتمخض عنها عاجلاً أم آجلاً عالم جديد عالم سيحكمه ويديره بالطبع المنتصرون ولكن لن يقيد الأقوياء ولكن لن يقيد الأقوياء ويصوغ هوامش الحريه والعدل ويحدد مساحات الجمال وامكانات العيش المشترك الا ضعفاء تمسكوا بالانتصار للمعنى حتى بعد الهزيمه وده طبعا اللي علاق مع غيره بيعملوه ومستمرين فيه قلقنا حاليا ان هو بعد سنتين محبوس دلوقتي بدون ما يبقى عنده فرصه ان هو يقرا ولو حتى كتاب من مكتبه السجن ابتدي يحس انه تفكيره مش مش منتج زي ما كان وزي ما هو متعود عموما دعواتكم وكل سنه واحنا كلنا طيبين اشكركم تاني.